Це тернополянка Оксана Мацишин. Жінка розповідає про те, що в неї рак дізналася, коли прийшла на обстеження до онкодиспансеру. 35 років мені озвучили діагноз рак. Це звичайно, було шоком. Це було 2009 рік. Це був перший раз. Мені зробили операцію, хіміотерапію і на тому, якби все закінчилося. Але пройшло два роки, і я знову почула цей самий вирок. Після трьох років лікування жінка почала одужувати. Я не дозволяла собі розкисати, не варилася в цьому от, страсі, негативі. Коли ти чуєш вирок рак, тебе зразу як страх паралізує, розумієте? а коли ти відпускаєш цей страх, Легше. У мене були дуже гарні люди, які підтримували мене, мої друзі, лікар, який мене вела і дуже мене підтримувала. Психологиня Марина Ораб допомагає людям, які лікуються від раку. Каже, є головою громадської організації «Амазонки Тернопілля». З жінками, які лікуються та перехворіли раком, роблять зустрічі та акції. Не завжди навіть найближча людина, чоловік, жінка, мама, тато, діти можуть зрозуміти, як тобі зараз страшно. Вони скажуть, що ти ну, приймаєшся, не переживай, зробимо операцію, все буде добре. Коли приходить людина, яка вже одужала, вона на власному прикладі показує, так, можна вижити і можна прекрасно жити. І такій людині більше довіри, ніж навіть будь-якому професійному психологу. Переважаючий такий стереотип стосовно онкозахворювань, у нас в Україні який, що це невеликована смертельна хвороба і от відразу смерть. І чому Ніхто не задумується ці цифри ніде не звучать, що більше 60% випадків онкозахворювань, які виявлені на першому, першій другій стадії, вони виліковані і прекрасно люди себе почувають. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.